Rád bych pokračoval ve svém rozjímání. Omlouvám se, že jsem možná na chvíli zvážnil. Chtěl bych pokračovat v myšlenkách, které věřím, věřím, věřím a ještě jednou věřím, vložil Duch Svatý do mého srdce. Když jsem přemýšlel na začátku roku o tom dramatickém, překvapujícím těžkém roce 2020, i když na druhou stranu, velmi požehnaném, neobvyklém, trochu jiným způsobem Bůh jednal v našich životech a mnohokrát nás úžasně překvapoval. Mám pravdu? Jsem vděčný Bohu za to, že po celý letošní rok nebyla uzavřena církev že jsme se mohli, i když s nejrůznějšími omezeměními, setkávat, uctívat Boha a zakoušet jeho přítomnost. Mluvil jsem ním, nedávno s mým přítelem z Německa, který v Německu žije už mnoho let a říká, já neznám takové Němce, takovou zemi. Není toto to stejné Německo. Tohle je jiná země. Víte o tom, že tam se mohou potkat jen dva lidé dohromady, Může se setkat jen s jednou osobou, církve se zavírají, mnoho církví zavřelo svoje dveře a nesetkávají se. Při bohoslužbách, když se již konají, je zakázáno zpívat. Nesmí se zpívat. Bylo to i v České republice během lockdownu. Znám lidi, kteří, Znám lidi, kteří Němček, se setkávají v, v Německu. Poslouchejte v Německu tajně, nedají vám adresu. Ale mluví o tom na veřejnosti, protože žijeme v tak zvláštní dramatické době. Mluvím o tom s námi, milovaná církvi. Jsem velmi pozitivní a vždy se dívám s vírou do budoucnosti, ale také jsem při smyslech a vidím, co se děje. Že ještě, že ještě nevíme, Vědějme, čemu předtít. se budeme muset postavit. Proto tohle slovo. Proto chci mluvit o tom, o čem jsem začal mluvit před týdnem. Chtěl bych zasadit do našich srdcí určitou biblickou pravdu. Chtěl bych, abychom se jí chytili těsně jako kotvy, která nás, která nás udrží na rozbouřeném moři abychom mohli přijmout poselství, které Bóg nám Bůh dává svojí. skrze své slovo. Proto, Proto jsem nazval tyto tři výtězku. úvahy čas vítězů. Protože vítězové jsou, potřební, jsou potřeba k tomu, aby, tým, aby pomohli těm, kteří jsou překonáni. Vítězové jsou potřeba k tomu, aby signalizovali zem, venku, falčejem, bojoval jsem, nebylo matvo, to jednoduché, bychom. ale vyhrál jsem. Vítězové jsou potřeba k tomu, aby inspirovali innych, ostatní, ty, kterým je, kterým je vědou, těžko, kteří si nevědí rady, jak, jak překonat obtíže v životě. Úkolem církve je, je být jasným, jasným, signálem jasným signálem venku, sevnodř, že dnes v těchto těžkých časech je východisko Bůh a Bůh má řešení. Náš pán je stále ten stejný. Takový, jaký byl, jaký byl lockdownem, před lockdownem, před pandemí, takový je i teď i a takový bude i po tomto období, okresem, až to skončí. Vždy čteme v Bibli o tom, tým, že, pan že nás Pán povolává k tomu, abychom vítězili. Řekl bych, že, má, řekl že nejsou vítězové bez, bez boje. Jak můžeš být přemožitelem, když se nepustil do boje, nebyla provedena žádná akce, abys viděl to vítězství, abys to vítězství sledoval? Když se podíváme dnes na Ježíše, Ježíš je naše hlavní poselství církví. Ježíš je základ našeho života. Ježíš je cesta, pravda a život. Ježíše kážeme, Ježíše uctíváme z celých našich srdcí. Na Ježíše ukazujeme, On je odpovědí pro každého člověka. Použil jsem příklad ze Starého zákona. Příklad jedno popisující jedno z pokolení Izraele. Je to vlastně popis jednoho Jakuba, z Jakobových synů, aby abych ukázal tu že myšlenku, že nás Bůh volá k vítězství. Když jsem studoval toho syna, analyzoval jsem jeho život. Díval jsem se na ten kmen, který vzešel z jednoho z Jakobových synů. Objevil jsem objevil něco úžasného, že je důležité vybudovat mentalitu vítěze, povzbuzovat církev, aby v této těžké době byla připravena překonat všechny obtíže, těžkosti a výzvy aby znovu zopakují, dala jasný signál venku, že, tak, že může, že Bůh je dobrý, On je on láska on a On je s námi. On a On tým, je ten, kdo se raduje z vítězství svých dětí. dětí. On, on se raduje, když jeho děti vítězí. Co to byl za text, velmi krátký verš? První Mojišova je připomenu 49. kapitola 19. verš. Gát, protože to je jméno, o kterém mluvíme, tak se jmenoval jeden z Jakobových synů, bude cílem lupičů. On však hordě té do týla vpadne. Toto prorokoval. Toto řekl otec Jakob o svých synech. Později také otec Izraele, tak se jmenoval Izrael. Pronášel slova požehnání. Jiné překlady říkají toto. Gád bude, bude přemožen být, armádou, ale nakonec vyhraje. Ještě inné, Další může překlad může říká, že Gád napadne ho gang, on napadne ale on je napadne ze zadu. Jakob zavolal své syny. Začal, jim, začal jim předávat dědictví. Začal mluvit do jejich, jejich životů. Co Začal Bůh ukazovat to, co životal. Bůh pro ně připravil. Každý, Každý z nich obdržel zjevení, mě jako které měl jako pro jejich život. Gád obdržel zjevení, že bude jde, cílem útoku. To bude, bude to těžké. To bude, bude to nepříjemné. Bude hrozba. Ale, ale pozitivní těch část této zprávy těch je, těch že vyhraje. Ty jich Porazíš je. Ty je napadneš zezadu. Synu říká Jakob, zautočí na tebe, ale vyhraješ. Nebudeš to mít snadné, ale ty je porazíš. Jasně mi to signalizuje, co říká nový zákon. V novém zákoně čteme, na světě budete mít soužení. Ale nebojte se, přemohl jsem svět. Amen. To říká pan Ježíš. Tady budeme napadení, tady jsme pod tlakem. Nikdo nám nezaručuje idylu v životě na tomto světě. Tento svět není mým domovem, jsem tady kolem jdoucí. Moje země, můj domov je v nebi, tam je moje vlast. Jdu touto cestou po této zemi v tomto světě a není to vždy lehké. Přicházejí útoky, přicházejí soužení, přichází tlak, přicházejí těžkosti, ale ty, ale ty zvítězíš díky mojí milosti, říká Pán. Čas vítězů. Použil příklady, jsem už dva příklady, popisující pokolení gát. Nejprve jsem řekl, to grány, je to nahráno na, na YouTube, odsuchat, můžete si to poslechnout. Zvýčez, vítěz vždy, vždy pozvedá. Má kladný postoj. Pouzbuzuje ostatník vítězství. To je rys vítězů. Ale je tu jedna podmínka. Existuje pravidlo. Abych byl povzbuzením pro ostatní, potřebuji být sám pozitivně nastaven. Musím vidět sám sebe, povzbuzeného, v duchu, povzneseného v duchu, duchovně vyvinutého, silného v pánu. V pánu. To říkáme tomu duchovní rozvoj, zrost, růst zvýšení našeho potenciálu, rozšiřování našeho stanu, prohlubování našich duchovních hranic. O Gád, slovo pro Gáda, Jakobova syna, znělo takto. Požehnaný ten, kdo rozšiřuje hranice Gáda. Požehnaný ten, který ho rozšiřuje. Požehnaný, Požehnaný ten, kdo ho posiluje. Jde o Boha, Otce, který touží děti, potom, aby jeho děti rostly, rozvíjeli se, rozšiřovaly své hranice, stali se silnými, mocnými v něm, v jeho dílech, v jeho zaslíbeních, v jeho slově. To je Boží vůle. Druhá věc, o které jsme mluvili před týdnem, vítězové jsou si jistí, kdo jsou, znají svůj původ, a mají svou příslušnost. A v první parálipomenon jsme četli ve 12. kapitole taková slova. Z gádovců, mluvíme tedy o tom kmení odvozeného od Jakobova syna Gáda, Přišli k Davidovi do skální skrýše na poušť. Byla to poušť, skalní skrýš, kde se ukrývali pevnost. Bylo to špatné, bylo to těžké, ale přišli k Davidovi udatní bohatíři, schopní bojovníci, vyzbrojení štítem a oštětpem, stvářil vů a v gazel na horách. Víte, když čtu takový verš, ovlivňuje mě to. Čtu ho v kontextu nového zákona. Ježíš potřebuje učedníky. Potřebuje kolem sebe následovníky, kteří tak, jako on, stejně jako tam na tom místě, v pevnosti na poušti kolem Davida, přijdou němu, k němu, gotovi, připraveni dispozici. k dispozici. Dnes to nemusíme definovat vzpůsob, fyzickým způsobem, jak jako septen. tehdy. Ale Bůh, pragně, Ale Bůh touží, abych se pár. držel svého pána, abych zvičenství. převzal vlastnosti vítěze, byl, abych tak, byl tak, jako vním, ti válečníci vedle Davida, zbrojní, vyzbrojení štítem a oštěpem. Stváří, stváří lvů. Mluvili, že Mluvili že jsme o tom, že lvy mají takový lajzrový zrak. Vidí daleko. Visom, e, v, t, objekt, Vidí předmět svého před útoku sobou. před sebou. Jsou, jsou, sprytné, jsou ostražití. Mají, mají úžasný zvrak. A takže šipci. V byti, jako gazely na horách, abychom běželi za pánem, utíkali před řešné, tím, co je hříšné, špatné, nečisté, co, nás svět, co se nás snaží svést a oklamat. Dnes, Dnes jednu, se dotknu pouze jedné myšlenky, protože ty dvě jsou další jsou tak bohaté, jsou tak, głęboké, tak hluboké, že, by že bych vůjček. je nechtěl spojovat. Takže se budeme zabývat jednou myšlenkou, za týden, za týden dokončím druhou. tou druhou. Ta poslední je velmi důležitá. Ta druhá udělá tečku nad i v tomto zamyšlení. Ale dnes budu mluvit o tom, že vítězové potřebují pevnou oporu. Chci být dnes k vám upřímný, církvi. Nechci mluvit o nikom a ničem jiném než o Ježíši. Protože ho potřebujeme nejvíce. Jeho v životě potřebujeme nejvíce. Pokud si přeju vést vítězný život, poslouchejte mě, církvi. Je to důležité, je to klíčové, můžeme to ignorovat, ale pak si nestěžujme, že nevíme, jak vyhrát. Pokud toužím vést vítězný život, potřebuji pustit Boha každém do každém každého prostoru mém v mém životě. V do každé smény. oblasti. Musím dovolit Ježíši, aby, to všech, aby mě doprovázel na všech mých cestách, aby byl zem, se mnou. Musím se opřít o Jeho, o jeho rameno. Teď mě poslouchejte. A žít pod jeho vlivem, žít pod Ježíšovým vlivem. Proč o tom mluvím? Protože jsme náchylní k ovlivnění. Ať chceš nebo ne, jsi ovlivněn. jsi ovlivněn. Jsi ovlivněn YouTube, jsi ovlivněn tím, co říkají lidé, jsi ovlivněn tím, kdo tě srazí, jsi ovlivněn tím, co vstupuje do tvého života, někdo začne o tobě mluvit špatně, začne mluvit o někom jiném, začne všechno negovat, jsme tím ovlivnění. Naše emoce se rozptýlily a naše myšlenky se rozpadly. Jestli se necháme ovlivnit, protože jsem nachylný k ovlivnění, chci se nechat ovlivnit Ježíšem. Nebyt ovlivněn televizí, nebyt ovlivněn různými lidmi, kteří říkají různé věci. Někteří lidé sejou paniku, zajetí, nejistotu. Chci být vystaven vlivu Ježíše. Chci mu dovolit, aby měl na můj život vliv číslo jedna. vliv číslo jedna, abych založil svůj život na tom, co on říká, a ne na tom, co, co přináší zmatek a nepořádek do mého života. Vraťme se k pokolení Gát. Začnu tím, že čtvrtá kniha Mojžíšova, druhá kapitola, a kniha Jozuhové, dvacátá druhá kapitola, Nebudu to číst z časových důvodů, ale tam, ale tam najdeme popis, že pokolení Izraele Gát se spojilo stahem, velmi úzkým vztahem s pokolením Rubena. S pokolením Rubena. Ruben byl další z Jakobových synů a také nad ním Jakob prorokoval. Ruben měl, měl negativní vliv na gáda, na gáda. protože Ruben měl, měl ve svém, svém věcí, životě problém, který, který tam, také způsobil, že, že, že ten špatný negativní vliv ovlivnil gáda. gáda. On měl, měl, měl vyhrát. On byl, on byl vítěz. Ruben, výběn, to říká Bible, za, za chvíli si to přečteme, nestabil. byl nestabilní, byl, byl váhavý. Takový byl Ruben. Měl, měl, měl také mnoho pozitivních vlastností. Byl, Byl také nadaný. Toto řekl měl Jakob, když měl pro něj slovo. Dobře za Začal dobře. Vzletl dobře. Ale víte, nestačí dobře začít. Nestačí dobře vzlétnout. Abyste byli vítězem, musíte dobře, dobře doběhnout do cíle. Musíte vyhrát na konci. Vítězové nejsou lidé, kteří začali dobře, ale pouze ti, kteří dobře skončili. Mám pravdu. To je vítěz. Byl jedním z Josefových bratrů, s ním se nezhodli všichni ostatní bratři. Pamatujte si ten příběh, kdy Josef k nim pokorně přišel s jídlem, když byli v poušti a oni už plánovali, že ho zabijí, svého bratra, kterému záviděli, kterého nemohli snést. Tehdy se Ruben přimluvil za Josefa. To byl úžasný postoj. On je zastavil před tím, aby Jozefa zabili. A měl nápad, aby ho hodili do studny. Ale měl také zákeřný plán, že ho z té studny vytáhne. Že mu pomůže. Protože měl dobré srdce. Protože to byl dobrý člověk. Ale když přišel ke studni, bratři tím prodali Jozefa do Egypta, do otroctví. Bible říká, že když stál u té studny, aby mu pomohl a viděl, že tam Jozef není, roztrhl své šaty, roztrhl své roucho ze zoufalství. V 1. Mojžíšově 49.3 v Biblii, modernizované Biblii Gdaňské, čteme, slova pronesená nad Rubenem. Rubene, ty jsi můj prvorozený, síla má a prvotina mého mužství, povznesenosti a mocí i překypuješ. I Čtvrtý verš, přetekl jsi jak, voda, jak vody, nebudeš však první. Wow. Dobrý muž, dobře, dobře začal, obdarovaný. obdarovaný dokonce mužský, ale, ale nestabilní jako voda. Nebudeš vůdce. Víte, co mi to říká? Opravdu nebudeš skvělým vítězem. Nebudeš vůdce. Ve tvém životě budou selhání ve své nestálosti, protože nestabilní je nestálí. Podlehal tělesným touhám. Zřešil kvůli své stalabosti, jak nestabilní jako voda. Žimný, jednou studený, jednou horký. A ještě ještě jindy letní. vlažný, nestabilní, nestabilní. nestabilní. nestabilní. nestabilní. Zjevení Janovo nám něco o této stabilizaci říká, mám pravdu. Buď, buď, goroncí, buď horký nebo žimný. studený, protože je vlažný, no to, jest to je problém, to, jest problém. to je problém. Voda, voda se vlní. Rozlévá se. Rozlévá se. Může vypadovat. se odpařit. Nestabilný Jsi nestabilní jak jako voda. Gád se, se touto tekutinou nakazil. Gád se voda. nakazil tím, co bylo v Rubenovi. Je to velmi důležité, abych vítězil. Musím mít stabilní postavení. Musí být dobrý, pozitivní vliv na můj život. Musím... Proudit s dobrým pramenem. Nemohu míchat svůj život s nestabilitou. Jinak prohraju. Jinak nevyhrávám. Pokud chci vítězit, potřebuji dobrou podporu. Poslouchejte mě. Potřebuji toho nejlepšího učitele, mého pána, který mě povede který mě, vzpěral, který mě, mě podpoří a pomůže mi. Družyně, když to týmu nejde, když tým v nějaké poda poda sportovní překryva, disciplíně prohrává, tak první věc, jesce, která se stane, vyměna je výměna trenéra. trenéra. Tak to už jest. Takhle to je. Ježíš je naší oporou. Žródłem, Ježíš je, je naším Jezus. zdrojem vlivu. Vám koštěle, říkám vám církvi, že vaším trenérem není pastor. Naším je trenérem je Ježíš. On je ten, se kterým máme, ten, tým, čas, máme trávit čas tým, a on tým, je tým, ten, kdo nám nejlépe radí. On, on je živý, on je, živý, on je máš přítomný. Problém, máš problém? Pojďme k Ježíši. Máš problém? Na, problém, na kolena, na kolenak, k pánovi. Problém, máš problém, problém? Volej k němu. On, on je živý a odpovítí. On, on je tvým trenérem, je tvým pánem, on je spasitel, on je cesta, pravda a život. Omlouvám se za své emoce. Tchyně mi řekla, abych tiše sloužil. A tchyně se musí poslouchat. Protože moje tchyně mě poslouchá a říká, dáváš do toho příliš mnoho emocí. Goša mi říká, že budu... Nevím, co to znamená. Mám rád svou tchyní a žehnám ji. Milá maminko, jsi skvělá. Děkuji ti, děkuji ti za všechny dobré rady, které mi dáváš. Opravdu jsou úžasné, vyzkouším. Já jsem jako pastor, možná jen kapitán. Jak Robert Lewandowski. Ale Robert Lewandowski a jeho tým mají svého kouče. Má svého trenera skutečně. Je tím, kdo je inspiruje, ovlivňuje je. Říká jim, jak mají hrát. Říká, jak se mají chovat na hřišti. My všichni společně. Já jako kapitán, my jako zbor, tým, všichni společně máme být ovlivněni naším koučem, naším mistrem Ježíšem Kristem. Amen. Je to úžasné, když to začínáme chápat a vidíme, jak je to důležité. Co nám říká Římanům 8. kapitola? Že, zaměšání, že během zmatku negativních vlivů. Podčas, při různých na typech na útoků na naše životy, pronásledování. Je tam napsáno, že nás nic neoddělí od Kristovy lásky. Ani smrt, ani život, ani tlaky, ani pronásledování, ani anděle, ani mocnosti. Nic nás neoddělí od lásky našeho kouče, našeho mistra, našeho spasitele. Dále se tam říká, že my vítězíme díky tomu, který nás posiluje Ježíši Kristu. Potřebujeme jeho vliv. Potřebujeme. Potřebujeme, aby ovlivňoval naše životy. Ježíš není nikdy nestálý. Jako voda. Jako ruben. Jsi nestabilní jak voda. Ježíš není nestálý. Ježíš dává vodu života. Bible říká, že když někdo přijde a napije se vody, kterou On dává, vytrysknout z něho proudy živé vody. To je náš pán, kouč. náš kouč. Proto se musíme opřít o něj. Petr, jakmile odvrací zrak od své opory, na kom zakladal svůj život, na Ježíši nemám pravdu, díval se na něj. Když opustil loď, aby šel po vodě, díval se, díval se na Ježíše, díval se na svého pána, díval se na toho, který ho zavolal, ale když se podíval jinam, odvrátil pohled od Ježíše, i hned se začal topit, i hned ztratil vítězství. Půjdej, panie Později křičel, pane zachráně, dobře, že to udělal, jinak by se utopil. Pane zachráně, proto je tomu tak v životě křesťanů. Stejná matematika. To je to samé. Když jako učeníci odvracíme zrak, od Ježíše, začínáme se topit, začíná se hýbat půda pod našima nohama, začínáme prohrávat, věci se začnou kazit, nevíme, co dělat. Idáš, učedník Ježíše, když jen odvrátil oči od svého pána, který ho povolal a obrátil svůj pohled na pokladnu, to byl Jidášův problém. Dívej se na jídáše, miloval peníze. Miloval peníze. Neříkám, že nepotřebujeme peníze. Potřebujeme peníze. Ale jídáš miloval, tak moc miloval peníze. Bible říká, že byl pokladníkem učedníků. Nevím, jestli to bylo vědomé jednání Ježíše, nebo se to muselo stát tímto způsobem, ale jídáš držel měšec. Vykrádal učedníkům peněženku. Bral peníze ze společného rozpočtu. Tajně. Později prodal Ježíše za 30 stříbrných. Myslel jsem si, že kdybych tam byl, kdybych viděl jako v kříšení, zázraky, uzdravení malomocných, je to záruka, že člověk bude dobrým následovníkem Ježíše? Ne, protože Jidáš nebyl následovníkem Ježíše. Někteří hledají jen zázraky, abych viděl někoho vzkříšeného. Pak bych následoval Ježíša a nic by mě od něj neodvedlo. Jidáš odvedlo. Peníze. Pokladna. Prodal Ježíše. Skončil špatně, ne jako vítěz. Demas. O, Demas. Učetník Apoštola Pavla. Bible říká, že byl jeho blízký spolupracovník. Jednoho dne přijde Pavel do církve trochu smutný. Ptají se, Pavle, co je? Proč jsi tak smutný? A on říká, Demas odvrátil zrak od božího díla. Opustil mě, zamiloval si dočasný svět. Jak je to možné, že lidé jdou do světa, aby milovali svět? Jak je to možné, že lidé odvracejí svůj zrak od Ježíše a jdou za tím, co nabízí tento svět, co je momentální, částečné, co trvá chvíli, rychle to přejde a pak je tu drama? Trauma nezaměřujme na věci světské, náš zrák, protože světské časný, záležitosti a věci nejsou naší oporou. Všechno, všechno, všechno pomine, všechno skončí, ale, ale jen váska, jeho milost jeho a jeho život a na trvá na věky. Vše, co je mimo Ježíše, je nestále nejisté vratké. A nyní dvě biblické myšlenky. Žalmista, ve 119. žalmu, 16. verši 113, říká toto: Nenávidím obojetné lidi, miluji tvůj zákon. Víte co? Někdy se musíte od některých z nich distancovat. Pokud mají negativní vliv na tvůj život, odstřihni se. Odstřihni se od lidí, kteří mají negativní vliv na tvůj život. Nečtu všechny ty fejky, všechny ty hejty na Facebooku. Nečtu je, abych se odstřihlo od obojetných lidí, kteří jednou píší toto a později zas toto, jednou dělají to, později zase ono, jednou to vidí takto a později už změnili názor, vidí to jinak. Odstřihnu se, protože mi Bible říká, odřízni se od nestabilních lidí. Proč? Protože jsme náchylní k ovlivnění. A já chci být vítěz. Proto chci být vystaven vlivu Ježíše, abych pozvedal nestabilní lidi, abych jim řekl, poslouchej, můžeš se dostat z toho problému, nemusíš být nestabilní. Žalmista to vyjádřil velmi hezky. Šalamun napsal v přísloví 25. kapitole 26. verši: Poslouchejte. Spravedlivý, kolísající před své volníkem, je skalený pramen a skažena studánka. To je silné. Hodně spravedlivý, kolisající před své volníkem, je jako skalený pramen a skažená studánka. Jiný překlad tohoto verše zní takto. S nečištěným zdrojem nebo propadlou studnou je kolisající spravedlivý. Víte, Bůh je náš nejpevnější základ. Je Kristus Bohu. je naše Amen. skála. Amen. Na Pokud se na něj zaměřuji, staví, můj dom, tak můj dům, kterou buduje, budova, kterou stavím, nikdy se, se nikdy neotřese. Nikdy se nerozpadne. Neříkám to proto, že jsem to četl v nějaké knize, ale, mi tom, ale Ježíš mi to říká. Jeho vlivu chci podléhat. Když Pan Ježíš mluvil o moudrem staviteli a nerozumném, říká, že dva muži stavějí svůj dům. Jeden staví na skále a druhý na písku. Pan Ježíš říká, že musíme stavět na skále. Když Pan Ježíš říká, abychom stavěli dům na skále, chce nám, chce nám spázat, poukázat na to, to, co je nejdůležitější v této zprávě. Že, té že to nejdůležitější v té zprávě je to slovo, to slovo o základu. O základu. Pan, pan Ježíš neříká, dům, že když stavíš dům, dům vědět musíš vědět vše o bouřkách, dům, aby se tvůj dům se nerozpadl. Pan Ježíš neříká, že když si stavíš svůj dům, musíš vědět vše o, důvnice, o stavbě, znát stavbu. Spíše náš Pán Ježíš upozorňuje, abychom naši pozornost věnovali základu, na kterém stavíme. Tak nám dává jasně najevo, že naše vztahy při budování našich životů musí být založeny na něm. Musíme se podřídit jeho vlivu, aby základ našeho života byl silný, stabilní, abychom zvítězili běžíc v tom závodě zvaném život, abychom obstáli, když přijdou různé druhy bouří. Víte, když se naučíte nějaká pravidla bouřkové dráhy, může vás překvapit něco jiného. Nejde o to, abych byl znalec bouří, abych vyřešil všechny potíže, které jsou kolem s tím vším, s čím, čím bojuji. Nejdůležitější je, abych zjistil, jak důležitý je pevný základ, na kterém stojím. A bez ohledu na to, jaká přijde bouře, můj dům bude stát s vítězím. Izáš říká ve 46. kapitole, Mluví, tutaj, by Mluví zde proroče, jakoby prorocké poselství o Bohu, naši, o Bohu našem frane, otci, o kterém tady Franek krásně mluvil, kterého úctíváme a ctíme. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím, moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním. Tak Bůh říká, že je od počátku. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo, co má přijít. Já vždy uskutečňuji svůj plán a on se plní, co se mi líbí uskutečním. V době, ve které žijeme, svět potřebuje takové vítěze, kteří zaměří veškerou svou pozornost na něj, na tom, který ví všechno který splní svůj záměr, který dělá vše, co chce. Pak bez ohledu na to, co se kolem vás děje, bez ohledu na to, co svět vymyslí, řeknu, že v zákulisí se toho děje hodně. Neříkám, že to říkám prorocky, ale cítím v mém srdci, že za oponou svět něco otáčí, svět něco vymyšlí, aby zotročil lidstvo, aby ovládl lidstvo, aby se lidstvo podřídilo jeho disciplíně pod svůj pořádek. A Bůh dělá, co chce. Takový obraz. David je pomazán za krále, za vítěze, je božím vyvoleným. Zpívá Bohu žalmy, když pase ovce. Je mladý, velmi mladý, a spolehá na Boha. Nedosáhl zatím žádného vítězství. Neviděl padnout žádného goliáše, ale jeho srdce přilnulo k pánu. Věřil mu. A díval se jen na to, co on plánuje v jeho budoucnosti. Tak to vidím. Seděl se svou loutnou a díval se na ovečky a zpíval si. Pán je můj pastýř. Na pastvách zelených pasemne. Ještě to neviděl. Ještě to nezažil. On věřil, že Bůh plánoval jeho život, že ho má ve své ruce, že se ho Bůh zmocnil. Byl mladý mladenec. Zpíval si a díval se na ovečky, které se pasly na pastvinách. Můj Pán mě vede na zelené pastviny. On mu věřil. Později se díval jak při napajedle, ovce pijí jak ovce píjí vodu. Víte, že ovce píjí vždy uklidné vody, ne při divoké řece, u vod. Pak si zpíval. K vodám tichým nevede. Můj pán, můj pán. Viděl si té ovce a zpíval, duši mou občerstvuje. Vede mě a já chci na něm postavit vizi svého života. Později zpíval dále, i kdybych šel údolím smrti, nebudu se bát, protože on je se mnou. Když jdu s ním, když spolehám na něho, když je blízko, nemusím se bát. On spolehal na svého Boha. Pak čelil Goliášovi. nepřemohli ho pochybnosti. Stal se vítězem. Kámen z praku neupustil. Věděl, že můj pán je se mnou. Stojím před tebou jménem svého pána, Boha vysvoboditele Izraele. A uvolnil kámen. A porazil nepřítele. Proto Ježíš říkal svým učedníkům, končíme. Nešli do války, nešli na misi, než začali dělat zázraky, aby měli v něm oporu. Pan Ježíš to říkal. Pan Ježíš to řekl, dal jim největší povolání a vyjádřil své největší přání. Když zavolal své učedníky, jako zavolal nás, Marka Marek 3.14 14, a překlad modernizované kdaňské bible zní takto. Ustanovil jich 12, aby, s ním, aby byli s ním, aby byli s ním. Aby byli pod, aby byli významný, pod jeho vlivem, aby, aby opadu, se o něj opřeli, o to, aby proto, aby je poslal nerevně. hlásat evangelium. Aby měli moc vymítat zlé duchy. Když Ježíš bude se mnou, s tebou, s námi, nedovolí klopitnout tvým nohám. Pokud bude Ježíš ve tvém i mém životě pevným základem, udělá to, že v nejtěžších chvílích života projdeš vítězně. Pak, když je bouře, je zkouška našich základů. Ať se nám to líbí nebo ne. Víte, kdy jsou vítězové nejvíce testování v nejtěžších chvílích svého boje. Když je to nejtěžší, víte, je jednoduché být vítězem, když je všechno krásné, jde to dobře. Zpívat, jsem vítěz, jsem vítěz. Skutečný test prochází každý věřící, tehdy, když přijde nejtemnější okamžik jeho života, když přijdou největší výzvy, největší zkušenosti, největší zkoušky, pak projdeme zkouškou našich základů, je Ježíš mým základem. Když je těžko, je bouřka, když se ve mně všechno bouří, když hřmí, když je silná vlna, která dopadá, která se nás dotýká, když je Ježíš se mnou. Chci, aby byl se mnou. Chci, aby byl s tebou. Nemusím se bát. Ježíš říká, já jsem dobil svět. Nejsi sám. Nejsi osamělý. Když je Ježíš se mnou i s tebou, nejsi bezmocný. Nejsme bezmocní. Když je Ježíš se mnou, když je Ježíš se mnou, nebudu nejistý, nestabilní, jako voda. Povstavme se. Ať toto poselství pevně pronikne do našich srdcí. Nechci být spravedlivý nejistý, který je jako poskvrněný zdroj. Nechci. Tento svět dnes potřebuje církev, která dá jasný signál. Máme Boha, máme, Boha, máme, máme Ježíše. Nebojíme, Nebojíme se. Pán je s námi. Jsme na, na dobrém, dobrém základě. Na projdeme tou bouří, projdeme přes všechny ty potíže a budeme sledovat Boží slávu. Chtěl bych, abychom se za to modlili. Později zaspíváme jednu píseň na konci, zaspíváme píseň vítězů, píseň chvály Ježíši, píseň chvály Pánovi. Pozvedněme naše ruce k Pánovi. Pokud chceš být vítězem, chceš, aby na tebe měl vliv jen Ježíš, tak zvedni teď k němu své ruce a řekni, Pane Ježíši, potřebuju tě ve svém životě nadevše. Pokud dnes toužíš zažívat Boží přítomnost a moc, modli se teď se mnou. Pane, modlím se za nás na ten týden, který je před námi. Pane, tak velmi potřebujeme tvůj vliv na náš život. Velmi potřebujeme, aby se tvůj pevný základ silně vynořoval ve všem, co děláme. Abychom si vždy uvědomovali, že stojíme na skále, na skále, kterou si Pane, potřebujeme ne takový nejistý, nepevný život jako voda, ale potřebujeme vodu života, která nasytí naše nitra a z našeho nitra vytrysknou, potečou řeky živé vody. Pane, když už to svět nezvládne, pane, chceme být tvým jasným signálem, že ty, pane Ježíši, si odpovědí na vše v našem životě. Pane, žehnám mým bratrům a sestrám, ten tým, který tvoříme. Děkujeme, děkujeme ti, tím, tvoříme. Děkujeme děkujeme ti tím, že máme trenéra v nebi, že máme Ježíše, který je uprostřed nás, že máme toho, který nás povolal. Povolal nás k vítěznému životu, povolal nás do své armády, povolal nás, aby nás vedl. Ty jste, pane jsi, pane Ježíši, hlavou církve. My jsme tvým tělem. Děkujeme ti, že nás vedeš k vítězství. K vítězství. Zaspíváme tu píseň. Můj pán mě vede k vítězství. Můžeš plesat, skákat. Můžeš říct, ano, v pánu mám vítězství. Ať se naše srdce raduje. Jste jsme vítězové věžíši. Je čas vítězů. Je čas božího, božího působení. Věřím, že se pán bude dotýkat našich srdcí ještě dnes.